А решти завтра два. Ви, що? Чого ну, ви на людей перекидуєте вину? Ні, ну, ви, ви вину стоп! стоп. стоп. Ви, голосували. стоп. Ви, голосували. ви голосували! Ви кричали голосували ганьба! Свободу, ви кричали ганьба! Тільки, ви так, голосували! Йо. Що? я сказав, що я піду разом з вами. І я разом я з вами. І я сказав, що ти мені розказуєш шостий раз. встань шо? Стань на моє місце. Дуже розумний такий. Не відповідальність, ти закрийся, ти закрийся. Да, розумний, блядь. Бля. Не Що не так? Поволі, йди. Йо, ми Ми здемо зараз готуємося. Зараз жутне виходить і йдемо всі разом. Не страшно, ну не Да, папа, не папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, я у нас перший Я біля жоднего ми чекаємо. Хлопці, хлопці дівчата, хлопці дівчата. Я спокійний, я спокійний, я спокійний. Ми зробили все, що могли зробити під час переговорів. Ми отримали ідеальний варіант рятування наших людей, припинення кровопролиття, братовбивства і гарантію випуску наших людей, які зараз зараз... І проговуємо це робити, і проговуємо це робити. Не відпустять вони наші, не вони наші. Так, так. так. тому числі, ні, вже тепер ні, вже сьогодні після нашого ріження і, і в не відпустять, і тебе, і мене вже не відпустять. Ну, не треба прикинути вину на мені. Слухай, ти взагалі не розпочивши прото робити. А в що в понедельник будь-то? В понедельник ми будемо всі сидіти в СІЗО. Все! Що ви назавжди? так, ви не страшно, але Ви ж, ви ж, ви ж, ви ви ж, ви ви ж, ви ж, і головою думати не будемо. Та що? Підсуне будуть Так, товариство. Я кричав, що всі замкнули. Товариство, тих, хто взяли вчора. Бо чому засунули? Ми ж тут не Ми, на Ми йдемо воювати зараз. Ми <звук> разом з вами. Чекуємося і йдемо. Ну що тут там? Там хлопці. Та у там от хлопці що роблять? Ой, тут у більше чоловік. <звук> Я зараз бачив. Як Шо? садять людину, у якого є жінка з дитинкою, які чотири місяці. А чи мені не тикать? Ти це бачив на власні очі. Повоювати захотілося. Будемо воювати. З головою подумати! Ваще! А це що два місяці? Та бля, двомі, два місяці два а я не тут стою з тобою поруч, ні? Легко критикувати. Важко пропонувати, відстоювати. Критикуй, боюйся. Разом всі. Хочувоювати, боюємося. Акуратно, що водос... там десь сидіння, що ті поставки, на які Регутовий палку взяв. Нормально, ідемо палку виважувати, то що? Людям наша боротьба повинна продовжуватися. Ми люди зверні. з головою, а не палкою не проти ружа. Проти ружа. Про это треба головою думать. Вроде положа тисячі людей ти пойдёшь Ми ще зен зараз. да, ви сказали воювати, що воювати? Ви сказали там героїв відійти, як мати будуть жити. Та ні йдемо. Ви хочете познімати? хочешь воевать? Идем воюем. И у меня дети. И тебе не надо воевать. Надо людей освободить, Да ты что? Люди сказали, Идем воевать. Молодые не могут. Ты же понимаешь, что они эмоциональны сейчас. Что думаешь? Не поддаваться на все. Выключить. пожалуйста. Да, да, на да, да, да. Да, да, да, да, да, да, Я Да, да, да, да, да, да, да, да, да, це результат того, як верхот залишається з громадою. Це результат того, як саме поводить влада. Це зритість. Влада все може сподобати на тік-посток, але люди вже цього не сприймають. І, і тому входит. ми є з народом. Як нам інакше роботи? Ми ж не можемо йти в розріз з людьми. Ми тримали довший час Майдан мирним. Ми стримували народ коли е, не потрібно було ухвалювати таких і, е, рішучих радикальних рішень. Ну, але народ, народ потребує того пробу, і тому ми, як політики, маємо бути з бо іншого навіть не виходу немає. Будемо старатися максимально зробити, щоб не було ніяких провокацій. Будемо намагатися зараз, щоб, якщо і ми проводили акції протесту, їх зберігати, ну, скажімо, в такому руслі, щоб нас не звинувачували в ну, якихось інших непередбачених моментах це Але почекай. Боже, я перепрошую, просто інша сторона є. коли ви там почали, люди почали шудемо штурмувати, на на Ми стали, Рослана там бігла, і ми прийняли рішення, що будемо таранити, просто стояти і зачекаємо, поки приймуться. Я ж кажу, ми були там на першій перекіді. Слухай, чоловіче, я був теж там на бєрикаді і ти чув, як народ кричав. Падоло, ти не пізнаєш все. Не страшно ти, але то безгмисло на Розумієте, що якщо зараз люди, підемо, ви, то, величина, що не ви мене в чому за люди добрі? Ви мене в чому але зараз, зараз в Ви мене зараз переконуєте в чому але... яку позицію я два місяці тримав? Правильну позицію. Ні, ви цього за пішов. А ми Олег, ви Що? Ні, ну так що тепер? Ми вже все змінили. Ми вийшли з переговорного процесу. Ми можемо переназвати це. Я хочу, щоб ти нікуди не